Florin Iordache, în plin scandal pe legile justiciei, modificările 5 cont de deciziile Comisiei de la Venecia. Presubliniere din telecomisiei parlamentare speciale pentru legile justiciei. Florin Iordache, a declarat marci, la dezbaterile din plenul Camerei Deputaților, ce modificările făcute la legile 303 pe 2004, 304 pe 2004 sublinierei, 317 pe 2004 sublinierei solicitate de Curtea Constituțională sunt în concordanță cu recomandările Comisiei de la Venecia. Comisia specială a fost înființată tocmai pentru a pune în concordanță legislația existentă cu deciziile curții constituționale. Noi, tocmai asta am făcut, sublinierei, vreau să vă spun ce noi am ținut cont de deciziile curții. Printre altele, am fost atacați permanent ce încerc să politizme justicia, să subordonme justicia. Eu am cerut de la începutul dezbaterilor să îmicizaci un singur articol care subordonea justicia sau, într-un fel sau altul, modific legislația penală. De fiecare dată. Aci invocat faptul ce ar trebui să solicitme un punct de vedere al Comisiei de la Venecia. Eu v-am solicitat, stimaci colegi, înainte de a ne critica, hai deci să citim. Dacă am citit mai mult liniere-i, dacă am citit cu atenție deciziile CCR, la fiecare din cele trei decizii CCR ne precizează foarte clar ce acele modificări pe care noi le-am făcut sublinierea, i le-am propus nu afectează în niciun fel independent ca justiciei, iar modificările pe care le-am făcut sunt în concordanță cu deciziile Comisiei de la Venecia, a spus Iordache. În plenul camerei deputacilor. El a adugat ce dezbaterile au avut loc în prezent ca tuturor grupurilor parlamentare, iar deciziile CCR ce sunt obligatorii pentru toată lumea. În spiritul de colegialitate ce veni dumneavoastră cu amendamente? Trebuia să facem lecții de citire împreună. Dumneavoastră nu faceți decât să criticați sau să modificați amendamentele pe care noi le-am propus, le-a spus Iordache deputaților din opoziție. Plenul Camerei Deputaților urmează să voteze cele trei legi ale justiției, în calitate de prim camer sesizat, după ce anterior Comisia Specială a modificat proiectele în acord cu deciziile CCR.